Привіт! Ви із Суспільним. Сьогодні говоримо із бійцем 105-ї бригади територіальної оборони Олегом Тубовим. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яким ваше життя було до російсько-української війни? Ну, я працював в локомотивному депо Тернопіль. Перед війною я вже вийшов на пенсію, відробивши 38 років на залізниці. Пригадайте, будь ласка, в деталях 24 лютого. Яке воно для вас було? Можливо, ви можете згадати погодинно, як дізналися про те, що почалась війна? Позвонила мені дружина. І сказав, що її рідний брат, який мешкає у місті Київ, позвонив і сказав, що Київ обстрілюють ракетами. Київ, Івано-Франківськ, Львів. А тоді я дізнав, що почалася війна. Як ви прийняли для себе рішення йти в Збройні сили? Не вагаючись, працював черговим по Курторському медучилища в місті Чортків. Коли почалася війна, я якраз був, закінчував нічну зміну. І зразу, після, після зміни, сходивши додому, вирішив воєнкомат. Так почалася моя, моя кар'єра військовослужбовця. Як до цього поставилася ваша родина? Як реагували ваші рідні на це? Дружина мене підтримала у цьому. Дружина, дочка. Не самі хотіли йти ще. Я ледве їх відмовив. Кажу, потрібні тут. Яка ваша мотивація була піти? Яка основна думка? Заради чого ви хотіли піти? Ну, якщо не ми, то хто? Чи був у вас до того якийсь бойовий досвід або, можливо, навчання, тренування, вишколи? Ще з Радянського Союзу я служив в морфлоті на підводному човні. І всьому, що там мене навчили, автомат я там бачив тільки на присязі і декілька разів вступив на вахту. От весь бойовий досвід. Чи проходили якісь вишколи, навчання? Ми поїхали на, на пункт дислокації нашого батальйону. Ми там перебували майже 4 місяці. І кожен день у нас були заняття, патрулювання, патрулювання у місті, служба на блокпостах, стрільби на нашому Чутківському стрільбищі. Там мені відточили свою, свою майстерність. Моя посада – стрілець. Чи вдавалося вам, чи все виходило відразу? Було тяжко. Перший раз, коли цей, одягнув бронежилет, взяв у руки автомат, ці кілограми трошки були лишні, але з часом потрошки-потрошки по людина привикає до всього. Розкажіть, в яких містах ви брали участь у бойових діях? Ну, перший наш вихід був на позиції це, в районі села Рай Олекс... Олександрівка. Ми там викопали окопи, бліндажі і перебували там протягом місяця. І тоді ми вперше почули, що таке обстріли. Але довше стріляли поки що не по нас, а десь так в стороні. Ну, хлопці бачили вибухи, Ми так ми потрошки привикали до незвичної для нас обстановки військової. Який був загалом моральний стан бійців? Кажуть дуже часто, що на фронті дуже часто хлопці жартують, що це їм допомагає. Якби ми не шуткували, нам дуже би тяжко було тут все витримати. Нам ще велику роль допомагали наші... Наші тваринки. У нас, наприклад, була собака-муха. — Як вона знайшлася? як вона висупинилася? — А її привезли ще маленькою, десь підобрали в селі. А потім дуже приходило там дуже багато покинутих тварин. Всі приходили, ми всі їх годували. — Як вона поводилася під час обстрілів, можливо, як реагувала на них? — Вона прив'язалася до, до нашого медика. Він ніби був у неї, як за, за татом. Ховалася у бліндаж з усіма. Вночі чергувала з нами. Бо так, як вона відчувала потусторонні звуки, ці всякі шорохи, то, напевно, людина би того би не відчула. Розкажіть, будь ласка, трішки про побут. Як у вас було облаштовано? У нас були викопані, в нашому підрозділі були викопані добротні бліндажі, окопи. Чи була у вас їжа, чи вистачало її, чи була питна вода? Ну, на початку були такі часи, що ділили воду, фляжку, на чотирьох на день, поки логістика наладилася. Почали нам вже привозити воду, і таку питну, для миття вода була, відвозили була, фляжкову воду, і згодом все налалося. І дуже хотів би я подякував волонтерам, які на перших порах, поки у нас наладувалася логістика, фактично нас згодували. Дуже нам допомагали волонтери. І на їжу з самого початку і до кінця ми не жалілися, нам вистачало. Навіть допомагали. Веселе населене, там де час від часу хтось бувало. А як, до речі, реагували місцеві? Косих поглядів не було, хоча нам казали, щоб виїжджали, виїжджали, ті, хто хотів виїхати, ніби що не підтримав цього російського міра. лишалися І хто не мав куди виїхати, і залишилися ті, що чекали. Ну, там, де ми були, перебував там по тих селах, то ну, я, наприклад, свою думку кажу, я на собі не бачив косих поглядів, якоїсь ненависті. Люди розмовляли по-українськи як не диво. Помагали. Деякі люди навіть допомагали нам в деяких речах. — Можливо, пригадаєте якийсь бій, який вам найбільше запам'ятався? — Наші позиції заходилися в посадці, і ми тримали ту посадку. Була посадка напроті, за селом, то її, її ворог захопив. Прямого контактного бою у нас там не було, але кожен день нас обстрілювали і обстрілювали конкретно. Мінні мін снаряди вони не шкодували. Стріляли мінами, касетами. Але в нас втрат там були поранені, але таких втрат ще не було. — А як ви отримали поранення? Як це було? — Називається другий день народження, мова. це було 9 березня. Почався обстріл, я заскочив бліндаж, а мій побратим не встиг. Ну, потім я знав, що його контузило. О. Ну, я заскочив бліндаж, і тут якраз почувся почув, почув, ще, ще, ще вибух. почув що щось влетіло і щось в удар головне. Як, як такого я болю не відчував, така, що людський організм. О. Ну, я впав на нас, там були лежаки чи встиг впасти на на, на на той лежак. І потім подивився, а мене відірвало одразу дві ноги. Снаряд летів, але не взірвався. Що я кажу, хлопці мені потім його показували. Ну а далі мій побратим Махній Руслан, я теж можу назвати його фамілію. Заскочив він бліндаж і він фактично мені врятував життя. Бо я собі турнікети. Хоча й був про свідомості, я й собі їх поставити не міг, просто як... ну не виходило в мене. Поставив мені два, два турнікети і ці врятував мені життя. Хоча я втратив дуже багато крові. Як вже потім мені казали, так, так не тільки, що шансів дуже було мало, але шанс я отримав. І потім хлопці хотів дуже... особливо хотів подякувати, який мене два з половиною кілометра несли на ношах, по болоті до нашої машини легкової, щоб повідлезти мене на, на медпункт. А що ви взагалом перше пам'ятаєте після того, як отримали поранення? Що ви бачили, що ви відчували, про що думали тоді? Хм. Ну, одне, що перше я зробив, то я віддав свою обручку. Це Руслану Махнію, щоб він їй передав дружині. Чому ви вирішили віддати обручку? Ну, не знав, чи я виживу. Розкажіть, будь ласка, трішки про свою дружину. Яким чином вона вас зараз підтримує? О, підтримка дружини. Дружина мене підтримувала, тільки мене привезли е, в Дніпро і поклали мене в реанімацію. В той самий день вона вже була в мене. Вже була в Дніпрі. — Як вона дізналась про ваше поранення? — А їй позвонила, сказала, але ну, вона не знала, яке мене поранення ще. А що сталося, то я вже дзвонив їй сам з реанімації, попросив телефон, бо в мене телефону, нічого не було. То я дзвонив їй і сказав, що, кажу, поранений. А протеза потім собі, найд... ну, дім бездройма. і все. Вона тоді зрозуміла, що я, ну, ніби лишився без них, і все. Тоді думки були тільки одні, щоб тільки був живий. Мене, більше... Мене нічого не цікавило, які там поранення, що. Я ходила по хаті, просто кричала дико. Зразу розуміла, що що би там не було, яке було, не було б поранення. Але я його поставлю на ноги, і я його завжди підтримаю. Що вам допомагає зараз триматися? Про що ви думаєте? Ну у мене, у мене є опора, яка постійно зі мною Вона, приїхала в Дніпро, була зі мною той місяць, і тут зі мною місяць. Вже часом, я прошу сказати, їдь додому, хоч піти, що там вдома робиться. Вона постійно зі мною. Або приїжджає і її міняє дочка. Ці найближчі люди для мене. Завдяки їм, завдяки іншим людям які допомагали нам, дзвонять нам. Ваша дружина активно веде сторінку в соцмережах. Як ви до цього ставитеся? Чи ви це підтримуєте? Ну, вона е ст сторінку веде в соцмережах. Почали вести, туди, на початок, щоб підтримати мене. Почали там вже дзвонити люди, підтримати. Це дуже була колосальна підтримка. Сторонні люди, волонтери ну, з Дніпра. І це допомагало мені витримати ті всі операції, той весь біль. Дуже допомагало мені це все. — Яку реабілітацію ви зараз проходите? Чим займаєтесь? Можливо, у вас є якась лікувальна фізкультура? Я бачила, ви також на сторінці виставляли фотографії, як ви малюєте картини. — Це теж завдяки волонтерам. Тернопільським, які приїхали, прийшли до мене, сказали, що я малюю. Я кажу, я навіть столком не знаю. Я кажу, дитинця малював. Кажу, не хочете спробувати. І нас із хлопців, хто міг, хлопку цілі руки. Був художник, знаєш, його звати Ростам. Малював сам і показував нам ті штрихи, як то все робить. Я перший раз в житті малював фарбою без волівця. Як у вас? Яка загалом картина вийшла? Бо кажуть люди, що нормально. Вам сподобалося? Ви би хотіли ще брати участь в такому? Обов'язково. Обов'язково. Розкажіть, будь ласка, які у вас плани надалі? Через місяць ставати на протези. Ну і своїм життям повноцінно. Там допомагати волонтерам. Ми, ну, 2014 році я допомагав дружині, вона в мене теж волонтер, допомагав волонтерам, все, що міг. Робити. А загалом, ну, в міру своїх можливостей, хочу жити повноцінним життям. І хотів би побажати всім хлопцям, які отримали такі поранення, як я або менші, ніколи не падати духом. Бо надія завжди є. Нагадаю, ми розмовляли із бійцем 105-ї бригади територіальної оборони Олегом Дубовим.